حمى الملح ما خسر وحط ايت ولا القران احلى ساده وربعه عمخان اشبيه خبصنا نصيت ولك ابن بنزيز ادمان واتنا حسبت اخوي وعود قلت من الاعزاز ولك شافاني شافاني شافاني بس قحيت صحن جنه الغاز <تصفيق> صغيراني غلط عمري صغيراني غلط عمري متل عوده اخضر مثل عودك زايراني غراب عمري أو أثمان مثل عودك يا تقلي كبير انت لك ما في اسمع هبرس السنة دم يعني أحلى, أحلى من دولار بسم زيد شفناه مني إلك وشرفنا يا حبيبي يا عبوسي يعني على الرماح وخطاره يا علا ويا علا متوجه لميه هلا بعد الرماح لعيون يعني سمير وخطاره أحلى بيت ديوان الإعلام أو خطار بيت ديوان لعيون عمار قربه حيدر عرير على, علي الرماحي أسماء انتقدناها من زمان حتى سمير بالساحة لعيون الحضور كل الحاضرين دون استثناء مية هل من علاوهام يا رماحي يا وانا <box Four> <Churcheleri> <szul wheels> <milieu> نعم. بسك تسولف بالوفا غشاش بقلب اكتبت وبسك تدوس على القلب من عندك أنا تعلمت أي عتوس وبسك تعاملني بحقد مقصودة هاي وبسك تعاملنا بحقد وياك ما ظن نبت حياك ابو خضير مقصود أو علي يعرفه هو وياك صادق كل وقت وياي ليش انت خلفت ستاندات ومايك ومونيتر وياي ليش انت خلفت قصف ويا ما بنية لعشرتك. وللعشره انت الفلشت اتقبلت منك كل نقص وانا علمودك للاهل يا ما غبت كنت اعتقد بيك السند بالضيم لو صدفه وطحت تاليها من ابسط سبب سكينه وبظهر طعنت بالذات يا الكل دغش بالذات يا الكل حتى بمحبتك زاغلت حتى بمحبتك بهواك عادية الاهل او لي بالحب حسبت ندمان ظل من عشرتك وقبلك فلا انا ندمت يا حيف يا رمل بس هبت الريح وقعد يلخذت خذيت عمرو دنيتي بس غدر منك حصلت ايه زيودي ايه، آه آه آه آه آه آه آه آه شا شنهي يا عباس ولك مالا حما لا شحط فوق الملح ويصير مالح من طبع على ريش ايه ولك ابن قربه ولك من طبعي أخ أخ أخ والشلع كربه اه بس احلى زيد شفلا ومني الك ايه عمار ايه ابن أي أي قربه احلى العريس احلى الحضور احلى المعزومين طاولة طاولة الرماح يا على اي ويلك بعد الرماح ولد عم وتاج الراس حيدر عرائر محمد جبوري ابن قرب العالم بل الحاضرين موت يا سيد احمد للاخير <تصفيق> <حلق. تصفيق> <تصفيق> اسمع الرد السريع لعيون علاوي يعني بيت قربه كل الحاضرين طاولة علاوي الذهبية أكيد عدوس يقول أحرقها وسيد مالك لعيون اللهيبي زيد شفناه مني إليك يا عبوسي بيت قربه الإعلام الرماحي بعد الرماحي 100 هلأ إيه انا من طبع على مالاه ملاح ما ملاح اخاخ يمه ابن قربه وهاي من بيت قربه لعيون عباس ديوان العلا <تصفيق> من طبعي على ليش بون ما, لعا ما لعا قصر حبل المودة ويا ما شحط شحطة للمئيح عباس شحطين من المليا يا, يا اخاخ الملح اسمع شحطين للملح ويصير مالي او يغزر بالعزيز الخانبي حسبت اخوي وعود